הרבה פעמים שואלים אותי, למה אני צריכה? גם אדריכל, גם עצב, גם אותך. זו התשובה. האדריכל מתכנן את חוץ הבית. המעצב פנים, מעצב את פנים הבית. יועץ פנגשב בא לתת עוד קצה. הוא רואה את כל התמונה. הוא רואה לא רק את היופי, לא רק את הפרקטיקה, לא רק את המקומות יחסון, הוא גם איך אפשר לחזק את הדיירים באופן אישי, איך אפשר להצים כל תחום חיים. ואם אנחנו כבר מוציאים סכומים מטורפים אוקיי, על בית החלומות שלנו, אז שכבר יהיה בית חלומות שמקשים את החלומות.